Der findes mange slags vindere. Dem der ikke bare kæmper for selv at blive bedre, men også for at alle andre bliver det. Danske spils overskud går både til de bedste og dem der kan blive det.